اهلا وسهلا البنات كي دايرين بس عليكم اليوم ان شاء الله غادي نقترح حليكم واحد الطاجين كيجي من داك الشيء ال رفيق الطاجين اللي كيجي شي حاجه واعره شي حاجه الطوب غادي ندوزو باش نشوفو المقادير وطريقه التحضير غادي ناخذ الطاجين ديالنا غادي اول حاجه غادي ندير فيها هي البصله البصله اللي شللتها بالنسبه انا درتها في الهشوار هكا باش نختصر شويه الوقت وانتم ها الى ما كانش يعني ما كانش عندكم الهشوار ماشي ضروري راه تشلدوها غير بيدكم وانا اقترحت اه... انني نديرها باللحم حيت اش كيجي واعر احسن من الدجاج جربوها باللحم كتجي واعره طبيعه الحال اللحم وملي تاخذو خذو القياس يكون صغير يعني يكون اللحم صغيره وتقطعوه هكا طريطف هاد الصغار باش ما كيياخذش معكم الوقت في الطياب المهم مش راني خديت اللحمه ديالي قطعتها بحال هكا ودابا غادي ندوزو باش نديرو التوابل درت واحد جوج دروسه ديال الثومه الا كانوا الدروسه كبار ديرو غير درس واحد والا كان صغار غادي ديروا جوج المهم كيفاش شفتوا طريقه سهله هادي ديروا التوابل كما غايتبان لكم في الفيديو التوابل اللي تكون مليحه واليبزار المهم نتوما عارفين كاينه طريقه اخرى لو ما ديروها بحال هكا يعني تاخذوا اللحيمه ديالكم تشرملوها من قبل عاد باش ديروها في الطاجين يعني انا ما كانش عندي الوقت باش انني نشرملها من قبل المهم هذا الفيديو غايبان لكم لا البيلوار هذا الفيديو راني كنت مصوراه من قبل ولكن ما كتبش انني نحطو حيت آه دركني الوقت و بزاف ديال الفيديوهات قبل من هاد الفيديو، ده عاد كتب باش أنه يتحط، مهم كيما شتو درت الكركم، درت القرفة كيما شتو، كترت القرفة لأن هاد الوصفة غادي تكون معسلة، يعني ضروري خصنا نديرو القرفة فيها باش كتواتا، مليحة، ليبزار، الكركم، شوية ديال الزويته هكا إلا بغيتو ديرو زيت العود وزيت زيت نباتية اللي متوفر عندكم، درت الربيع بالنسبه لربيع القزبر ومع التنوس اللي كان عندي في المجمد مهم سديو على البوطاخه راني كنت كان ضارب مع الوقت ما عندي كيفاش ندير انا نصور لكم يعني نحيدها ونغسلها مهم سديوش على داك راني كنت نديرها واحد الطرطيه وداك الشيء راه تقلب لي داك تما ما علينا صافي كنقليو مزيان هذيك اللحيمه ديالنا مع داك الاخر مع البصيلة والتواب اللي وعاد باش كنديرو بحال هكايا ياللي كتكون يعني هكا كنقطعوها شرائح حكا وعاد كنضيفو عليها زبيب الزبيب يعني تديرو كمية اللي بغيتو مهم انا يا راني درت الطاجين اللي غيكفاني فاني انا والعائله ديالي ونشوف انا كان عندكم عائلة كبار كبارا هكا راه ديرو الطاجين كبير وغا تدوب لون ما عفوا صافي كما شفتوا راني كناخذ البرقوق ديالي مسلقته ما حتى شي حاجه يعني غير جبته وغسلته من قبل من قبل غسلته وداك الشيء وحطيته بحال هكا كنصفو هكا كندير على شكل وريضه بحال هكا صافي في الفيديو كنبقى نقادد هكايا كتزينوا زعما راه العين كتساكل قبل الكرش ايوا صافي كما يبان لكم غادي ندير القياس ديال ما اللي يكفاني طبعا الحاله داك الماء راني زدت ماشي هو والنار راني منقصه عليها وتالاخر الاخر واحد شويه القرفه كما كتعرفوا بالبرقوق والزبيب كيجي معسل يعني كتواتى معهم كتواتى القرفه مع داكشي اللي كيكون معسل مهم الطاجين ديالنا من بعد ما كيوجد كيشهد الشكل هذا بالصحه والراحه ودابا طبيعه الحال انني رافقت مع شويه ديال الزعلوك آه غادي ندير شويه ديال الثومه والربيع شويه المليحه شويه الكمون المهم كلشي غايبان لكم ان شاء الله في الفيديو رافقتو معهم هكا غير باش اللي ما بغاش زعما شي حاجه حلوه ياكل هادك زالوك المهم زالوك وفريك فليفله راني شويتهم من قبل كان هم عاد باش كنستعملهم كيجي فيهم واحد المذاق واعر جربوه بقات شويوه غير فوق البوطه كيجي كي فيه داك المذاق ديال بحال مشوي في, في الجمر المهم كيجي فيه المذاق ديال الفحم كنديرو شويه المليحه شويه ديال الكامون وبالنسبه للحرفه هو كيبقى اختيار يعني الهريسه السودانيه كتبقى اختياريه يعني اللي بغى يديرها يديرها ما بغاش يديرها ما يديرهاش انا كنديرها ولا كيرها تندير شويه راكم عارفين على وليدات صافي زيت العود هكا كما كتعرفوا هذا هدا هذا كيتواتى مع زيت العود وصافي فليفله ديالي خديت فليفله واحده وبوتنجاله واحده حتى غير هاتك الطاجين صغير غير بحال هكا وصافي كمقبله وصافي وصافي كنبدا نقطعوهم بحال هكا طريفات صغارين كيما ها في الفيديو حتى داك الزعلوك راني شويته ولكن ما كنغسلهومش يعني ما كنغسلههاش اذا كنتو غادي تغسلوها غسلوها في الاول قبل ما تشويوها تغسلوها وتنشفوها وتشويوها فوق البوطه اما من بعد صافي ما كتغسلوهاش باش كيبقى فيها داك المذاق ديال ديال الشوا تجي فيها كبحال لا شويناها في شويناها هكا في في فالمزمار تحت واحد المذاق زوين المهم دوشوا على اختكم في المونتاج راني مع الفيديو كان مونطيه وراكي بقي يسبقني عليها تبقى غاده معكم كنزرب وشويه تبدا نتقل ميم اختكم راها على طبيعتها المهم دوش عليا راه هذا هو المونتاج كي كيياخذ الوقت ايوا صافي كيما شفتوا راني صافي قعدت كنبقى نضرب فيه غير هكا باش يتقاد لي داك الشيء وصافي كيما كيبان لكم ها هو ديالي ديال زعلوك ايوا صافي كيمشتو صافي كنقليه دابا بحال هكا حتى كيتقلى ف في البوطه وان شاء الله ملي كيوجد راه كيجي الشكل ديالو غزال والمذاق ما نعاود لكمش المهم دوت باش نحضر معكم واحد العصير العصير ديال شبيه ديال الافوكا المهم اللي ما زعما فاش كتكون غاليه ولا ما تكونش متوفره وتشهدوا انكم ديروا عصير ديال الافوكا هذا كيبقى اختياري ممكن شفتو درت واحد ثلاثه الكريعات اللي غسلتهم وقطعتهم وسلقتهم ومن بعد ما كنسلقهم كنحيدهم داك الماء ديالها وكنضيف السكر على حسب الذوق كانديروا الحليب انا حيتش دايره غير جوج يعني درت غير 400 ميلي ديال الحليب تقريبا واحد نص لتر قال 100 وكنضيف عليه الدانون بنكهه ديال البيستاش هاد النكهه ديال البيستاش فاش كتطحن مع هاد آه الكرهات كتعطي واحد اللوكوك بحال ديال كبه ديال لافوكا ما تفرقوش بينها وبين نافوكه الكذابه المهم وكنزيد واحد بنانه هكا باش كتعطي داك ما كيجي حيتاش اللي درتو بنانه وهاد دانون كدفرق ليكم داك المذاق ديال المذاق ديال الكراه ما كيجيش تماما راني يعني سبق لي شحال هذه راه حطاه في القناه ان شاء الله غادي نخليه لكم في صندوق الوصف الرابط دياله باش تدخلوا تشوفوا الطريقة مدبوطة ان شاء الله وصافي كيجي على الشكل هادا كيجي كي خاتر من دك الشيال بناتز تجربوه ان شاء الله وربدو عليا الخبر وهذا هو زالوك ديالنا